Це вулиця Тернопільська, 28. Два тижні тому тут відновили роботи із ремонту прибудинкової території. Мешканка багатоповерхівки поруч Богдана Гага проживає тут 40 років. Каже, дорогу біля будинку ремонтували неодноразово та вперше повністю замінюють асфальтне покриття. Площадочку дитячу, немає не, не її зробити, тому що, але не мішало, щоб зробили. Їдучок трошки в дворі є, так що хай би була ще дитяча площадка. Ви там я не знаю. 100 рублів туди, 200 назад. Дітям треба десь гратися. Супеньки недороблені. Дверку зробила, донизу не доробили. Роботи із облаштування прибудинкової території на Тернопільській 28 розпочалися ще у минулому році, розповіла начальниця міського управління житлової політики і майна Наталя Вітковська. Зараз роботи на стадії завершення. В цьому році на ці роботи з міського бюджету кошти виділено у розмірі близько 3 мільйонів. Одна прибудинкова територія буде вартувати 1,2 мільйона, здається, Тернопільська – 28, доріг 1, Тернопільська – 26, 2,7 мільйона гривень. Ну, загалом Роботи на стадії завершення. Загалом цьогоріч на ремонт прибудинкових територій у Хмельницькому витратять 14 мільйонів гривень, розповів заступник Хмельницького міського голови, директор департаменту інфраструктури Хмельницької міськради Василь Новачок. Що значно менше, ніж в кращі роки, наприклад, якщо ми говоримо про 17-й рік, то там було 30 мільйонів гривень. Ну і кошти, які в 2017 році виділялися, вони мали зовсім іншу вартість, так, грубо кажучи, ніж зараз. Тобто і той бітум, і асфальтобетон був практично вдвічі дешевший, і зарплата, і щебеневі матеріали. Тобто на 14 мільйонів можна зробити, мабуть, вдвічі менше, ніж можна було зробити на 14 мільйонів у 2017 році. Окрім Тернопільської 28 та 26, дріб 2, повністю відремонтують у цьому році ще чотири прибудинкові території, каже Василь Новачок. Далі у нас ще заплановано Бандери 9-1, Прибузька 6, Проспект Меру 78-4, Черногола 110, ну і будуть частково перехідні об'єкти, які цього року ми не зможемо закінчити. Один з них Курчатова 1А, власне, на який передбачено неповне фінансування. Дарина Денисенко, Олександр Горішевський, Іван Мовчан, новини на Суспільному. Хмельницький.